Moikka, mun nimi on Anni ja mä ajattelin kertoa teille, että miten mä valmistuin kolmessa vuodessa biotuotetekniikan insinööriksi. Taustatietona se, että mä olin toisessa kesätyöharjoittelussa paperikoneen prosessihoitajana, josta jäin sitten suoraan kesätöiden jälkeen määräaikaiseksi paperikodelinjojen vuoromestariksi. Ja tällä hetkellä toimin hiertamön ja kemikaalit vedet osaston osastotyöjohtajana sekä kuituosaston vuoromestarina. Ja se, että mä valmistuin kolmessa vuodessa, oli mahdollista ohjusopintojen avulla, joissa kurssien opettajilta sai hyväksluvun kun pystyi todistamaan sen kurssin osaamisen joko raportilla tai jollain muulla tehtävällä, jonka opettaja pyysi. Ja tähän tehtävään tai raporttiin opettajat pyysi korjauksia sekä täydennyksiä sen mukaan, että sen sisältö vastasi kurssin oppimäärää.